إذا كنت مقتنع أن تعمل ثمان ساعات في اليوم فقط أو شخص عنده فوبيا يعمل شيء مختلف عن حياته اليومية أو حدا مل من البحث عن الوظيفة أو الراتب اللي ما بيكفي لآخر الشهر بتخيل هاي فرصتك لتدخل وتتعرف على عالم المشاريع وتغير شوي من حياتك النمطية أهلاً فيكم وين ما كنتم أنا محمد كيلاني وهذا الفيديو رح يجاوب على سؤالين السؤال الأول إيش الحوافز اللي بتشجعك ليكون عندك مشروعك الخاص؟ والسؤال الثاني إيش التوقعات وشكل الحياة اللي بتنتظرك لما تدخل عالم المشاريع؟ إذا كان مشروع صغير تقليدي بسهدف أسواق محلية زي مصنع ومطعم أو كانت شركة ريادية بتتميز بحسها الإبتكاري وبتستهدف أسواق عالمية؟ زي عالم التجارة الإلكتروني وعالم التطبيقات تشين والبيج ديتا نقطة أن تكون مدير نفسك في أكثر روعة من أنك تلحق حلمك وشغفك والأمور اللي بتحبها بالطريقة اللي بترتقيها وتكون المسؤول الأول والأخير عن أهدافك وزي ما حكي الدكتور إبراهيم الفقيه الله يرحمه إن لم يكن لديك هدف فستعيش في أهداف الآخرين مرونة العمل. أنت صاحب القرار بمواعيدك، عدد ساعات عملك، مكان عملك، ولبسك، حتى الأشخاص اللي بتحب تعمل معهم. اتذكر إنه إلّك كامل الحرية باختيار بيئة العمل المناسبة لك. اصنع وظيفتك لا تعيش بدون وظيفة. البطالة بإزدياد مستمر في الوطن العربي. والحل الوحيد إنك تبدأ مشروعك والمشروع يكبر. وبدل ما تكون جزء من المشكلة تساعد نفسك وغيرك وبلدك تطبيق طلبات لتوصيل الوجبات من خلال الانترنت بدأ باستثمار بسيط وبعد أقل من خمس سنين تم الاستحواذ عليه بقيمة 170 مليون وانتشر في عدة دول في الوطن العربي برأيك أكمن وظيفة تم خلقها من خلال مشروع واحد فقط التعلم المستمر بكل لحظة في مشروعك رح تكتسب خبرة ومعرفة بكل خطوة أضعاف اللي تلقيته بأي عمل أو معلومات نظرية تلقيتها بالجامعة والممتع أنك تتعلم من نفسك وأخطائك لأنك كل يوم رح تكتشف طريقة لتحل هاي الأخطاء للأسف هاي الصورة بتختصر حياتك لأنه حياة رائد الأعمال مليئة بالمشقة وحياة مهلكة رح تنام أقل وتشتغل أكثر وتصحى يوم على مشكلة ومشكلة تانية ما تخليك تنام راح تقدم تنازلات على المستوى الشخصي والعائلي وهذا شيء طبيعي لأنه أقل من 5% قبلوا هذا التحدي وخاضوا المغامرة وزي قانون الكون no pain, no gain. بدون ما تتعب ما راح تحقق اللي تطمح له فشل المشاريع 90% من المشاريع تفشل يعني واحد من كل عشرة رح يكمل مسيرته وهون إحنا بنحكي عن نسبة مخاطرة عالية جدا زي ما بتشوفوا هاي أهم الأسباب وراء فشل المشاريع أهمها البرودكت ماركت فت يعني عم نقدم خدمة السوق غير بحاجة إلها في المرتبة الثانية عدم تمكن الشركة الناشئة من الحصول على استثمار وأخيرا عدم وجود فريق عمل متجانس يؤمن بالفكرة راح تعيش في بيئة كلها ناس سلبيين. تكون مستعد تسمع كلام يحبطك يوميا من البيئة اللي بتعيش فيها. الحكومة، الأصدقاء، أو حتى العيلة. راح تسمع كلمة لا أضعاف الناس اللي تشجعك وتدعمك. يمكن هو جزء من ثقافتنا في الوطن العربي، أو زي ما حكى أحمد زويل العالم المصري: "نحن نحارب الناجح حتى يفشل". ولكن إذا بتدرس تاريخ العظماء الناجحين من أمثال ميسي، مايكل جوردن، أوبرا، ستيف جوبز أو ديزني كلهم مروا بنفس التجربة ولكن بجمعهم شيء واحد قدروا يتغلبوا على الرفض بالنجاح في الخاتمة احنا منعيش مرة واحدة ومتعة الحياة انه نجرب ونحاول ونفشل ونوقف مرة تانية وانك تبدأ مشروعك الخاص يعني بدأت رحلة من اكتشاف نفسك وقدراتك وطاقتك وتحط حالك على المحك وترسم حياتك بالطريقه اللي بترضيك. القناعه عمرها ما كانت كنز لما نرضى باقل ما نستحق. الكنز نحط طاقتنا وقوتنا لنكون الافضل. لتعمل فائده شارك الفيديو واشترك بالقناه لفيديوهات مستقبليه. المراجع باسفل الفيديو بانتظار تعليقاتكم وشكرا لمتابعتكم.